سے مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت موسا علیہ کے سلاد و سلات. آپ ایک دن تشریف فرما تھے تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسا فلاں بن فلاں اس کا یہ پیش ہے وہ جنت میں تیرا ہمسایا ہو میں اس کو جنت میں تیری ہمسائی کی عطا کروں گا حضرت موص علیہ سلاط و آپ نے جب یہ بات سنی تو دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ میں ذرا اس بندے کو جا کے دیکھوں اس کا عمل دیکھوں جس وجہ سے رب تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ جنت میں میرا ہمسایہ گنا تو حضرت موسیٰ علیہ صلاحت و گھر سے نکلے اس بندے کو ملنے کے لیے میں جا کے دیکھوں تو صحیح اس کا کون سا عمل ہے جس کا اتنا بڑا اجر ملا اس کو تو حضرت موسیط و سلام اس بندے کے پاس گئے تو وہ بندہ کوئی ولی نہیں تھا کوئی عابد زاہد نہیں تھا وہ مسجد میں ہر وقت ٹیک لگا کے نہیں بیٹھ رہا تھا بلکہ ایک عام سا کسائی تھا گوشت کی دکان تھی اس کی حضرت موسی علیہ و سلام کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ مسافر ہوں دور سے آ رہا ہوں منزل بڑی دور ہے كیا کچھ دن میں آپ کے گھر قیام کر سکتا ہوں رك سکتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو تو وہ كسائی جو تھا وہ کہنے لگا جی ضرور پہلے بندے مہمان نواز ہوا کرتے تھے اور آپ یہ بزرگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ پہلے جو ہے نا ہر محلہ میں مہمان خانہ بنایا جاتا تھا وہاں پر مسافر ركتے تھے اور ان کی خدمت کی جاتی تھی اور لوگ خوش ہوتے تھے کہ آج ہمارے گھر کوئی مہمان آیا اور اتنا پیر کی عزت نہیں کرتے تھے جتنا اس مسافر کی کرتے تھے لیکن افسوس کہ آج یہ بھی کام ہم سے گیا تو وہ جو قسائی تھا وہ کہنے لگا حضور اب ہمارے ساتھ چلیں ہمارے گھر خدمت کا موقع دیں تو حضرت موسی صلاحۃ وسلم اس قسائی کے مہمان بن کے اس کے گھر میں گئے تو وہ قسائی جو تھا اس نے گوشت بنایا کہ مہمان ہمارے گھر آیا ان کی خدمت کریں گے تو حضرت موسی صلاحت وسلم ساری رات دیکھتے رہے کہ اس کا کون سا ایسا عمل ہے جس وجہ سے رب تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا مقام دیا کوئی نہ پتہ چلا اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی رات کو اٹھا بھی نہیں مسلّہ نے بچھایا تو میں استقفار کوئی بھی عمل نہیں حضرت موسلی سلاۃ والسلام بڑے پریشان ہوئے تجسس میں پڑے کہ کون سا ایسا مل ہے جس وجہ سے رب رابطہ نے اتنا بڑا مقام دیا تو حضرت موسلی سلاۃ وسلام بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس بندے نے کھانا بنانے کے بعد نہ مجھے نہیں دیا پہلے بلکہ پہلے وہ کھانا لے کر گیا ایک بزرگ نحیف لاچار گڑیا تھی وہ چارپائی پہ لیٹی ہوئی اور اس کی حالت ایسی کہ وہ اس کا کھانا پینا اس کا بولو براز جو ہے مطلب ہر چیز جو وہ چار چارپائی پہ ہے اتنا وہ ضعیف العمر حضرت موسٰ یہی سلاد و سلام آ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ پہلے وہ کھانا اس کے پاس لے کے گیا اور یہ نہیں کہ توڑ توڑ کے نوالے بنا کے کھلائے نہیں بلکہ اتنا پیار اور محبت سے کھلا رہا تھا کہ پہلے نوالا توڑ کے اس کو اپنے منہ میں چباتا اس کو نرم کرتا نرم کرنے کے بعد جو ہے اس بوڑھی عورت کے منہ میں دیتا حضرت موسیٰ علیہ سلاط و یہ سارا معاجرت دیکھتے رہے جب وہ بچہ اس بوڑھی عورت کو کھانا کھلا کے واپس آیا تو اس نے منہ میں کوئی بات کی کچھ کہا تو وہ بچہ ہنس ہاں دیا ایک دن ایسا ہوا دوسرے دن ایسا ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ سلاط وسلم جانے لگے تو پوچھتے ہیں کہ یہ جو بوڑھی عورت ہے یہ جو چار پائی پہ لیٹی ہوئی ہے اتنا محبت کر رہا تھا تو اس سے اتنا شفقت کر رہا تھا اسے یہ کہ یہ کون ہے تو وہ جو کسائی تھا وہ جو بچہ تھا وہ کہنے لگا یہ کوئی اور نہیں یہ میری ماں ہے یہ بوڑھی عورت میری ماں ہے دانت نہیں رہے اس کے تو میں اس کو ہر روز ایسے سب سے پہلے کھانا بنا کے کھلاتا ہوں اور ہر روز میری ماں مجھے دعا دیتی ہے کہ بچے تو میری اتنی خدمت کرتا ہے اتنی خدمت کرتا ہے میں تجھ سے خوش ہوں اور ہر وقت جب بھی میں نے کھانا کھلایا آخر میں انہوں نے یہ دعا دی کہ بچے جا رب تالا تجھے جنت میں منہ کا پڑوس آتا فن تو میں ہنس دیتا ہوں آگے سے میں آگے سے ہنس دیتا ہوں کہ ماں بچے کے لیے دعا کر دیتی ہے ہر ماں کرتی ہے تو میں ہنستا اس بات پہ ہوں کہ میری ماں جو ہے خدمت کے بدلے میں مجھے اتنا بڑی دعا دیتی ہے کہ میرا تو کوئی عمل ایسا ہے نہیں کہ رب تعالیٰ مجھے موسا کا پڑوس عطا فرمائے تو یہ دعا دیتی ہے تو میں ہنس دیتا ہوں کہ اماں جانے دو یہ کوئی اور دعا دے دیا کرو تو حضرت موسہ علیہ صلاحت وسلم کھڑے ہوئے اور کہنے لگے دیکھ آج موسہ تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے رب تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ یہ فلاں کسائی جنت میں تیرا ہم سایا تو صاحب ماں باپ کی دعا جو ہے نا وہ نبیوں سے ملا دیتی ہے ماں باپ کی دعا بچے کو فرش سے لے کر عرش پہ اڑا دیتی ہے صاحب ہم ہم ان سے دعا ہی نہیں لیتے ہم ان کو پوچھتے ہی نہیں ہیں کیوں یا اتنا ہلکا لے لیا ماں باپ کو آپ نے صاحب ایسا نہ کریں